مرحبا ترحيب قدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيلا هذه النصفه للاستماع فقط مرحبا عندما على بروق في مخيله، أم خالد رحبت قبل سلامي مرحبا بضيوفنا شعرا وجلال يا لا لا يا لا يا يا يا مرحبا ترحيب بقدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيله مرحبا واهلا بعالين المقامي عند ما لاحت فروق في مخيله مرحبا ترحيب بقدر واحترامي عن قوم فعلهم يندر مثيله عن قوم فعلهم يندر مثيله ام خالد رحبت قبل السلامي مرحبا بضيوفنا شعرنا يا ذو النواجي يا نسل الحشامي والنواجي حيا هوا من دبينا أم خالد رحم